ہر بندے کے پاس بڑا زور ہے بھائی جان آج ہر بندہ زور آور ہے سرکار میں جم جاتا ہوں سرکار میں ساٹھ کلو وزن اٹھا لیتا ہوں میں دو من وزن اٹھا لیتا ہوں اور یہ کوئی پہلوان نہیں آیا جو بندہ دو من تین من چار من وزن اٹھا لیتا نا وہ پہلوان نہیں آیا تیری طاقت کا اس دن پتہ چلے گا جب صبح کی اذان کے وقت ایک کلو کی رضائی تو اپنے جسم سے اٹھا کر مسجد میں پہنچے گا پھر पता چلے گا تیرے اندر طاقت کتنا ہے تو کتنا بڑا پہلوان मेरे میرے इस اس در پر آ کے نا جو ہمیں ملنا किसी وہ کسی اور در پہ نہیں ملنا اوروں کے پاس جاؤ دے نہ دے علیحدہ بات ہے لیکن رسوا بھی کرتا گیا ذلیل بھی کرتا گیا شرمندہ بھی کرتا گیا اور کبھی کبھی کہتا بھی گیا وہ بھائی بس کر مہربانی کر میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں لیکن ایک در ہے جہاں سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا گا اور اگر وہاں پر آؤ تو مانگنے سے بھی زیادہ ملتا گا اور کبھی شرمندگی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تو تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگ دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے تھکا دے گا تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہنا تو ایسا کر تو دنیا کی بجائے دنیا والے کے پیچھے بھاگ تیرے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے طرح سب کچھ اچھا ہو جائے گا ایک بزرگ ہے پیری مریدی شروع کی انہوں نے سرکار پیری مریدی شروع کرنے کے بعد وہ آج کے پیروں کی طرح نہیں حقیقی معنوں میں جو پیر ہوتے تھے وہ والے پیر انہوں نے کیا کیا اپنے آستانے پہ بیٹھے مریدین آئے انہوں نے لنگر پیش کیا تو پیر صاحب ادھر جو غریب مریدین بیٹھے ہوتے تھے ان کو وہ تقسیم کر دیتے تھے ادھر سے لنگر لیا اور ادھر سے تقسیم کر دیا تو ایک دن آپ کے گھر والوں نے آپ سے کہا کہ جناب آپ باہر باہر سے بانٹ دیتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہم بھی آپ کے گھر والے ہیں ہمارے بھی حقوق ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھا لباس پہنیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھی روٹی کھائیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے اور خوبصورت کپڑے پہنے لیکن آپ نے عجیب ہی کام شروع کر رکھے گئے کہ باہر ہی باہر آپ سب کچھ تقسیم کر دیتے ہیں ہمیں پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے لہٰذا مہربانی فرمائیں یہ پیری مریدی چھوڑے اور جائیں کوئی کمانے کے لیے کوئی محنت مزدوری کرے کچھ کما کے لائیں آپ بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں یہ پیری مریدی میں کچھ نہیں پڑا ہوا تو وہ بیوے بندے ہوتے تھے وہ عورتوں سے نا وہ ایمی پنگے بازی نہیں کرتے تھے بس ٹھیک ہے کہہ دیا ٹھیک ہے جی بحث نہیں کرتے تھے انہوں نے سرکار مسلّہ اٹھایا تسبیح اٹھائی لوٹا پکڑا اور چل دیے جنگل کی طرف اللہ والے تو پہلے بھی یہ چاہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو بس اللہ اللہ کرتے رہے اللہ والے تو چاہتے کہ یہ ہی یہی ہیں تو انہوں نے سرکار تصویر پکڑی جائے نماز پکڑی لوٹا پکڑا جنگل کی طرف سارا دن اللہ اللہ اللہ کرتے رہے رات کو واپس گھر آئے تو بیوی نے پوچھا جی بتائیں کچھ کام شام ملا جی کام ملا ہے بہت کام کیا گیا تو کچھ اجرت بھی ملی تو وہ جو پیر صاحب تھے وہ آگے سے فرمانے لگے کام تو بہت کیا گیا لیکن اجرت کوئی نہیں ملی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کام بھی کیا اور اجرت نہیں ملی تو وہ پیر صاحب آگے سے فرمانے لگے کہ میرا جو مالک ہے نا جس کی میں مزدوری کرتا ہوں وہ مالک بڑا ہی بے نیاز ہے وہ اچھا ہی بہت ہے مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا وہ خود عطا کرے گا پھر وہ آپ کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی کہ کل جب جاؤ گے نا تو پہلے مزدوری مانگنا پھر کام کرنا تو چلو ٹھیک ہے جی اگلا دن آیا پھر ویسے اللہ اللہ, اللہ کر رہے ہیں تصویر پڑھ رہے ہیں جی رات کو گھر آئے تو بیوی نے پوچھا جی کچھ لے کر آئے کہنے لگا نہیں آج بھی کچھ نہیں ملا وجہ مالک بڑا بے نیاز ہے مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا کیا کروں تو آپ کی بیوی کہنے لگی کل اس مالک کے پاس نہ جانا کل کسی اور مالک کے پاس جانا اللہ اکبر اب اس عورت کے لیے تو یہ بات چھوٹی سی تھی لیکن وہ پیر صاحب جو تھے وہ جو اللہ والے تھے وہ بات ان کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی کہ جو تو جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بہ در یوں ہی خار پھرتے گئے اے باری تالہ آج مجھے یہ بھی سننا پڑا کہ آج میں تیرا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جاؤں کہ اے باری تعالیٰ کوئی اور بھی ایسا در ہے جہاں پر میں فریاد کروں اور میری فریاد پوری کی جائے تیسرا دن آیا پھر چل دیے رات کو جب واپس آئے تو سرکار حالت پھر وہی ہے تو آپ نے سوچا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں گھر جاتے ہی نہیں ٹائم گزر جائے گا رات کا وقت ہوگا بیگم سو جائے گی تو اس کے بعد جائیں گے صبحوں کی صبح دیکھی جائے گی آج تو جو کیا سو کیا بڑا لطف آیا تو رات کا پچھلا پہر ہوا تو گھر سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو بڑے حیران ہوئے دروازے پہ دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا سوال کوئی نہیں کیا اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اللہ والے جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے اور نے سوچا ہو سکتا ہے کسی ہمسائے نے دے دیا ہو تو جب گھر گئے تو جا کر کہنے لگے کہ بیگم آج سوال نہیں کرو گی کہ آج کچھ لائے ہو کہ نہیں کہنے لگے نہیں آج سوال نہیں کروں گی تو وہ کہنے لگے وہ کیوں وہ پھر عورت جو تھی جو آپ کی بیوی تھی وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے تھے نا کہ مالک بڑا بے نیاز ہے وہ واقعی بڑا بے نیاز ہے وہ واقعی بہت بڑا کریم گئے آج جب آپ مزدوری کرنے گئے تھے نا تو آپ کے مالک کے بندے آئے تھے آپ کے مالک کے بندے آئے تھے اور ضروریات زندگی کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا دے کر گئے ہیں تو وہ جو اللہ والے تھے وہ رونے لگ گئے وہ رونے لگ گئے تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں گئے ذرا آگے چلیے آپ کو میں کچھ اور بھی دکھاتی ہوں گھر کا دروازہ کھولا کمرہ پورا سامان سے بھرا ہوا ہے کہ یہ آپ کے مالک کے بندے سب کچھ دے کر گئے ہیں تو آپ نے شکر ادا کیا تو آپ کی بیوی آگے سے کہنے لگی کہ آپ کے مالک کے بندے آئے یہ سامان دے کر گئے اور ساتھ ایک پیغام بھی دے کر گئے بھائی وہ کیا پیغام تھا تو آپ کی بیوی آگے سے بتانے لگی کہ آپ کے مالک کے بندے جب یہ سامان یہاں پر چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا بندہ گھر آئے تو ان کو کہنا کہ آپ کے مالک نے یہ پیغام بھیجا ہے تو میرے ذکر میں کمی نہ آنے دینا میں تیرے رزق میں کمی نہیں آنے دوں گا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے لیکن تو نے کبھی چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح داستان کر یہ ہے کہ آج ہر مسلمان پانچ وقت کا نمازی ہونا چاہیے فکر حسین یہ ہے کہ آج ہر مسلمان کے منہ پر سنت رسول ہونی چاہیے سر پر دستار ہونی چاہیے یہ ہے فکر حسین خالے کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے